Юлія, яка знаходиться позаду мене, за адресою вулиця Проскурівська 1, а також одна з цікавих персональний, яка, яка побудувала цей будинок, яку звати Соломон Бар. Так почитає свій перший відеоролик про старовину будівлю, що знаходиться у Хмельницькому на вулиці Проскурівській. Його автор, фахівець туристично-інформаційного центру Владислав Чупрун, каже, це перше відео, яке днями вийшло в соцмережах в межах відеопроєкту центру Стежками Хмельницького. Найперше відео ми вирішили, що потрібно зняти з тою будівлею, з тою особою, яка б могла бути тим самим гачечком, на основі якого б людина. Взяла і зацікавилась би іншими якраз порудами, іншими цікавими фактами стосовно нашого міста. І от ми вирішили, що першою особою має бути Соломон Барак і його будинок на Проскурівській 1. Зверталися ми до матеріалів Сергія Миколайовича Єсюніна, нашого краєзнавця і історика, який якраз і надав нам ці дані, на основі яких ми відзняли сам цей ролик. Відеопроєкт Стежка Хмельницького це пілотний проєкт започаткований фахівцями туристично інформаційного центру Хмельницької міської ради. Говорить директор туристично інформаційного центру Віктор Герасимчук. Відеопроєкт про унікальні будівлі міста Хмельницького та та жителі, які розбудовували наше місто. Почали працювати з відомими істориками міста, з, відомими, з нашими музеями, з провідними знавцями нашого міста. І е, перший наш такий пілотний проєкт це була перша серія про, про будинок Проскурівська No1, е, про відомого, таку, як сказати, започатківця в місті Шипучки. Такої содової води. Старовинні будівлі Хмельницького, а тоді Проскурова, мають досить цікаві історії. Про них інформують таблички з QR-кодами, розповідає співробітник обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін. Каже, новий проєкт можна доповнити додатковими матеріалами. Є е, перевидені старі поштівки, в них продається такі ж, ну, скажімо так, ілюстративні матеріали по окремих будинках, і є е, теж ну, туристична продукція, яка буде ну, принаймні я думаю, користуватися попитом. По-друге, безумовно, можливо, на наступному етапі, коли сюжети будуть зніматися, потрібно звернутися або до музеїв, або до архіву. Тому що в тих самих архівах збереглися документи, про ті ж самих людей, які мешкали або будували той будинок, або події, які відбувалися в тому будинку. І ще можна доповнити такими, той відеоряд, такими документами. За словами Віктора Герасимчука, скільки відео про будівлі Хмельницького буде зняти, ще точно не знає. Усі вони будуть розміщені у соцмережах. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільні новини, Хмельницький.